نتحدث عن أن توقعاتنا خابت، هذا صحيح، لكن الآخرون ألا تخيب توقعاتهم فينا؟ ألم يقل لك أحدهم يوما ما لقد خاب الظن فيك أو سقطت من عيني؟ نعم، قيلت لي ولك وللكثيرات منا، لمن يريد أن يبتزنا أو يريد أن نشبه، من الكلام الجميل أحدهم، يقول: عندما نكون مثاليين، من السهل على الآخرين أن يبتزونا، أن يشعرون بالذنب، عندما نكون مثاليين وكأننا ملائكة، نشعر بالذنب بسرعة كبيرة جدا، ونقول: آه لقد خاب ظنه في، لقد أخبرني! ثم نبدأ في تأنيب الضمير وفي لوم أنفسنا ولا نعلم أن تلك الكلمة هي الإبتزاز المقربون يبتزونك هذا صحيح؟ في العمل يبتزونك أقاربك يبتزونك أصدقاؤك يبتزونك لماذا؟ لأنك مثالية لأنك تعتقدين نفسك مثالية لأنك تعتقد أنك مسؤولة عن الآخرين يسهل ابتزاز من يعتقد أنه لا يجب عليه أن يخطئ يسهل ابتزاز شخص ضد قوانين الحياة والقوانين التي خلق الله في هاته الكون وأنه بشر ومن حقه أن يرفض ومن حقه أن يخطئ من يعتقد أنه ملاك يبتز بسهوله كبيره جدا فاباء سمحهم الله يبتزون ابناءهم وبناتهم وياخذون كل اموالهم وان رفض او ترك لنفسه البعض حتى يضمن حياته او يشتري ما يحتاج يقولون له خيبت ظني المساعده مرفوضه ابدا لو كانوا محتاجين تعطيهم ما يساعدهم على العيش على المأكل والمشرب وليست على الرفاهية. اترك لنفسك ما ينفعك. من يعطي كل شيء يبقى صفر اليدين. هل هذا إثر أبداً؟ لأنه يسهل ابتزازه بسرعة. لك أخ أو أخت. تعمل وتشتهد. ثم يبتزونك ويطلبون منك أخت تريد أن تشتري مكياجاً ولباساً أو تخرج مع صديقتها الولد يريد أن يشتري دخان أو يشتري لعبة يلعب بها طوال النهار رغم أن صحته أقوى من صحتك رغم أنه يمكنه أن يعمل أيضاً ويجتهد أيضاً ثم بعد ذلك يقولون اه لقد خاب ظني فيك كم انت قاسيه كم انت سيئه لماذا لانه ابتزاز عاطفي لانك تعتقدين انك ملك وانه يجب عليك مساعده الجميع رغم ان مساعده الكسول تعلمه الاستغلال ومساعده المستغل تعلمه السرقه عندما نغير تفكيرنا عندما نغير مفاهيمنا عندما نشتغل على انفسنا هنا ننزل لمستوى البشر ونصبح بشرا من يريد ان يرفع توقعاته منك فليرفعها كما يشاء من يريد ان يخيب ظنه فليخيب ظنه كما يشاء بما انك لا تؤذين غيرك ولا تاخذين حق غيرك فليغضب كما يشاء ولينتقد كما يشاء ولتبرري لأحد بأنك بشر أن من حقهم أيضاً أن يعتمدوا على أنفسهم وأن لا يبتزوك باسم المبادئ وباسم الدين طوال الوقت من يعتقد أنه ملك يسهل استفزازه من يعتقد أنه ملك لا يريد أن يخيب توقعات الآخرين فيه من يريد ان يكون بشرا يعلم كيف يضع الحدود يعلم ما عليه وما على الاخرين اتجاهه في العمل ياخذ عمل غيره ويقول له اه عليك نعتمد بدونك لا نعرف ما الذي علينا فعله ثم نشعر بالمسؤوليه فقط كلمات وكلمات وكلمات لابتزازك تعلم أن تعود الآخرين أن يبتزوك بالكلمات أو بالدين تعلم عن نفسك أكثر وعن دينك أكثر وعن حدودك أكثر وعن طاقتك أكثر فالله الذي خلقنا لا يحملنا فوق طاقتنا فلماذا نريد أن نحمل نفسنا فوق طاقتها؟ يسهل أو يسهل ابتزاز الشخص يعتقد أنه لا يجب عليه أن يخيب ظن الآخرين فيه من قال لك خيبت ظني قولي له ذاك شأنك داك شأنك من قال لك خيبت ظني زوج أو قريب أو بعيد هو فقط يريد أن يقول لك أنه لم يعد يستغلك كالسابق من قال لك خاب ظني فيك فقط يريد أن يقول لك انه وانها فقدت كل امتيازاتها السابقه، من يقول لك انك فقدت او خيبت ظني فقط لانه يريد ان يقول لك لا فائده مني اخرجي من حياتي، انت غير مسؤوله عن حل مشاكل كل الناس، ولا ان تضعي نفسك في مأزق من اجل الاخرين. ولا أن تضيق على نفسك من أجل الآخرين، وألا لا تضعي نفسك في ديون من أجل الآخرين، فلا تظلم نفسك حتى لا يظلمك غيرك لا تساعد الكسول على أن يستمر في كسله ولا المستغل على أن يستمر في استغلاله كل مسؤول عن خطأه ولا تزر وازره وزر أخرى تعلمي أن لا يبتزك أحد، تعلمي أنت لست ملك. وليس مسؤوليتك أن تضري نفسك، من يتوقع منه الأخر هو أيضا يتوقع من الآخرين، أنت لست ملك. أنت إنسان لا تحملي نفسك فوق طاقتك، لما تحملي نفسك فوق طاقتها فأنت تتطرفين تصبحين متطرفة. المتطرف في العطاء يستغل المتطرف في مساعدة الكل يمرض. والمتطرف في تحميل نفسه فوق طاقتها يرهقها من يقول لك أنت لا تحبينني لأنك لا تريدين مساعدتي قل له أنت لا تحبني لأنك تحملني فوق طاقتي الحب يجب أن يكون متبادل الابتزاز فقط لمن يعتقد ان عليه ان يحقق توقعات الاخرين من قال لك انك سيئه وانك غير جيده فاعلمي فقط لانه لم يعد يستغلك كالسابق لا تبرري لا تبرري ولا تهتمي فمع الوقت سيتعودون على شخصيتك الجديده أما من يعطي فوق طاقته يدخل في اكتئاب ويدخل في لوم الناس وفي جديداته ويرى أنه ضحى دون أن يكون له أي مقابل فمن يريد أن يرفع توقعاته فيك فهو شأنه ومن خاب ظنه فيك فهو شأنه والتنزل توقعاته أسفل السفلي فكل شخص فينا مسؤول عن نفسه انت غير مضطره ان تتحملي مشاكل واعباء وديون الاخرين فلا تزر وزره وزر اخرى انها قاعده من قواعد الحياه صباح الخير